Ask uh only you can uh, speak uh, only by email. We can answer here only only by email if you ask uh send email I I will give you. Mm. Sorry. Uh, yes, my name is My name is Sergei е Email address is, uh, info servina.net. If you visit uh, servina.net you will see email address. Maximanota. Okay. Thank you, I waiting. I'm waiting. Thank you. Ако намериме некой толкова да дадаме. 71 000 срясо. За хория да сега изключи. За хория, задържи и изключи. Да и Това е само. Виж, не отива и тяло. че да определя се. Понимава Ян, Е, там имаш едно дръвче. Има дръвче, но на. Може ли? Да. Да. Прости е. Задърж. Добре. Задърж. Хайде.